На Google-мапі фіксуємо у лісі своє місце розташування. Праворуч від лісової дороги 7 та двенадцяти виділи 48-го кварталу, де, за словами колишнього працівника лісокомунального підприємства «Краселів лісу» Віктора Холода, виробила дерева, не маючи відповідних документів. Це 48-й квартал. В лісорубному витку в них були Включені виділа 13, 18 і 21. Рішив вирізати незаконно 7 виділ і 12, на яких порубочного квитка не було. За словами Віктора Холода, на виробці відсутні спеціальні позначки. На столбиках має писатися квартал, виділ і рік, який того всього тут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 Ціна десь приблизно 5-6 тисяч дерева. Санітарна вибіркова рубка на 48-му кварталі проводилась у 2021 році, говорить лісничий лісокомунального підприємства «Красилів ліс» Вадим Сабадаш. Лісорубний квиток, у нас виділений 8 липня 2021 року. 48-й квартал, і в нього є три виділу – 13-й, 18-й, 21-й виділ. Площа, можу вам сказати, так само 2,4, 5,2, 5, 2,5 гектара. Це були ясенова рубка. Лісничі показують документи, що мали право на санітарну рубку. Лісорубні квитки 25 вересня 2017 року, де на, даній, на даному кварталі проходила рубка. По 12 виділі, ну, по 7 му виділі там.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 Підприємства Красилів ліс в Заслужницькій територіальній громаді. Дану заяву було скеровано на розгляд до відділу поліцейської діяльності No1 місто Красирів. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.